Tämän videon tarkoituksena on perehtyä Moodlen H5P-työkaluun Single Choice Set. Mene Moodlen etusivulta Lisää aktiviteetti- tai kohdasta. Valitse sen jälkeen H5P. Sisältötyyppikohtaan voit kirjoittaa tehtävätyypin nimen. Ja tässä tapauksessa valitsen Single Choice Set. Sitten klikkaan yksityiskohdat, valitse ja saan tehtävä tyypin auki. Kuvauskohtaan voit kirjoittaa tehtävän tavoitteen, otsikkokohtaan tehtävän nimeen ja kysymyskohtaan kysymyksen ja sitten täällä näkyy vaihtoehtoja. Jos tarvitset niitä lisää siihen laittaa, niin klikkaa lisävaihtoehtokohtaa. Näytän vielä tästä valmiin esimerkin. Eli minulla on esimerkki verisoluista ja tuossa kysymys, mitä erythrosyytti tarkoittaa. Ja kun valitsen vaihtoehdon, niin pääsen näkemään, menikö tehtävä oikein.